GIMP-ohjelman lataaminen ja asennus. Hae hakukoneella sanalla GIMP ja siirry sivulle www.gimp.org. Lataa koneellesi sopiva versio etusivulta tai latauksista. Tupla klikkaa asennustiedostoa ja asenna ohjelma vakioasetuksin. Ohjelma on valmis käytettäväksi.